نعم. فضل الشيخ، الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك، وهل يجوز لا أن تأخذ حبوب منع الحمل، منع الدورة في أثناء هذه الفترة؟ إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاد، إلا الطواف البيت والسعي الذي بعده، والسعي الذي بعده فإذا حالت مثلاً بعد أن أحرمت ولم تصل إلى مكة بعد، فإنها ان غلب على ظنها انها تطهر قبل اليوم الثامن تبقى على احرامها ولكنها لا تقول ولا تسعى حتى لا وان غلب على ظنها انها لا تطهر الا بعد فانها تحرم بالحج فتدخل الحج على الامره وتصير قارئة كما جرى ذلك لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، واما اخذ الحبوب من اجل منع العاده فلا باس به هنا للحاجه بشرط مراجعه الطبيب.